Помогите, кто-то ему здесь забивает. Давай, давай, давай. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо, тихо. С нуля. Вот, репутация, с нулечка. Репутация, где взять дрон! Дрон, дрон. дрон. дрон смотри Все нормально. О, Олена не йми тому, що сталося. Жінка чекає на результати пошуково-рятувальної операції та сподівається, що її сестра, яка мешкає на п'ятому поверсі ураженого під'їзду, жива. «П'ятий От з дочкою, з плем'янницей. Я дуже жильно переживаю на ній. Навчала, ми тут з часу дня, я вже не знаю. Є й сподіжне, що вони спали в коридорі. Якраз, можливо, коридор там не зациклений, ну проліт весь нічний. Більше зруйновано. спали в спальні. І спальня, і це спальня зруйнована, і зала не зображена. Пані Галина живе у сусідньому підїзді, та після вибуху говорить, не одразу зрозуміла, що ракета поцілила саме у їхній будинок. Я телевизор смотрела, я поздно легла и включила, чтобы вот когда солнце совсем. и вдруг страшный взрыв. Ой, я смотрю, а тут дверь, у меня дверь закрылась от взрыва, закрылась от взрывной волны. Поэтому я не, не слышала, что у меня здесь творится. А потом, как вышло, дым, ничего не видно. Дым, пыль. А потім тільки розсмотрела, що у мене рами всі, повибивали шкаф-купе». На місці відночі працюють пошуково-рятувальні бригади та комунальні служби. За попередніми даними, під завалами перебувало восьмеро людей. Повністю зруйновано четвертий, третій поверх одному під'їзді і одна секція повністю склалася до підвалу. Аварійно-рятувальні роботи ускладнюються тим, що всі, ну, всі ми розуміємо, що е, роботи на висоті – це завжди роботи підвищеної небезпеки, а коли ці роботи проводяться ще у зруйнованій будівлі, то вони у рази е, підвищують небезпеку для рятувальників. Вночі у Миколаєві пролунало вісім вибухів. У багатоповерхівку поцілила одна ракета С-300. Ще одна неподалік. «Били з тимчасово окупованої території, яку зараз займає наш ворог, російська федерація. Також можу додати, що били, як ми бачимо, по цивільним об'єктам, тому що ніяких військових об'єктів навіть поблизу нема. Станом на 14-ту годину з-під завалів рятувальники вилучили тіла трьох людей – та 39-річних чоловіків та 80-річної жінки. Ще одна ракета влучила у будівлю пошуково-рятувальної станції воєнізованого гірничного загону Державної служби з надзвичайних ситуацій. Тут на добовому чергуванні перебував чоловік, який загинув на місці. Валентина Гурова, Суспільне новини, Миколаїв.